اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور أجعلنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا.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 وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتبع علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ألف بين قلوبنا أصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ضعفنا. وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا وَتُبَعْ لَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَى اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتبع علينا إنك آمن آه اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتبع علينا إنك أنت. ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتبع علينا إنك أنت اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنة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 مَنْ خَالِقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا والأرض وما بينهما اللهم يا خالق السماوات والارض والارض وما بينهما وما بينهما اللهم يا خالق السماوات والارض والارض وما بينهما بينهما ما بينهما حُل بيني وبين من يضني ويتقم مني إنك على كل شيء قدير. والأرض وما بينهما وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا حل إنك على كل شيء قدير. اللهم يا خالق السماوات والأرض والأرض وما بينهما. تير الأرض والأرض وما بينهما والارض وما بينهما حلم بيني وبين من يؤذيني وينتقم مني انك على والأرض وما بينهما السموات والأرض والأرض وما بينهما حُل بيني وبين من يُضِيني وينتقم مني إنك على اللهم يا خالق السماوات والأرض والأرض وما بينهما حل بيني وبين من يؤذيني وينتقم مني إنك لفضيله الدكتور وَهُمَّ يا خالق السماوات والارض والارض وما بينهما وما بينهما حل بيني وبين من يغذيني وينتقب مني إنك على كل شيء قدير اللهم يا خالق السماوات والارض والارض وما بينهما اللهم يا خالق السماوات والارض والارض وما بينهما وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا حُلْبَيْنِي وَبَيْنَ مَنْ يُغْذِينِي اللهم يا خالق السماوات والأرض, والأرض وما بينهما بينهما بَيْنِي وبين من يغذيني وينتقب مني إنك على والارض وما بينهما حل بيني وبين مَنْ يؤذيني وينتقم مني انك على كل شيء قدير اللهم يا خالق السماوات والأرض والأرض وما بينهما حل بيني وبين من يؤذيني وينتقم مني إنك.